Лорічки КОЛОБРОДУ броду. <makes> See <noise> Сховалося, і крик, і га, але era jode lalley oydai bhoro Тут хвороби бабі знають. Що...